Hur stor del av Sveriges arter bedöms för rödlistan? Jo, av Sveriges cirka 43 000 arter som är möjliga att bedöma har drygt 50 bedömts inför 2020 års rödlista. Om alla lägre taxa också räknas in har drygt 24 000 taxa bedömts. Och i de fall där vi har tillräckligt kunskap så bedöms samtliga arter i en grupp utifrån de internationella rödlistningskriterierna. Drygt 20 av de 21 700 bedömda upp arterna uppfyllde kriterierna för att bli rödlistade. De artgrupper som har flest bedömda arter och flest arter på rödlistan är skalbaggar, svampar, fjärilar och kärlväxter.